شيلة بمناسبة تخرج الملازم أول طبيب عبد الرحمن سعيد الميموني من الكلية الأمنية هجوسي تغنت بالقوا في على وقمت تنقف البيوت الحماسية في حفلة تخرج حر نشمير في عشاء حفل عبد الرحمن حي ذال اسمي يا حيا هجوسي تغنت بالقواطي على للحام وقمت تنقذ البيوت في حفل التخرج حر نشمير في عشام حفل عبد الرحمن حي ذال اسمي يا حيا ومبروك لك بالورد يا عبد الرحمن الفاذ ظلامها ونلت الشهاده بعزم واخلاص تفنيه يا رمز المراجل يا فخر ربعن وخله ولك وجهه ابطال تفاخر فيك وتدعي لك الرحمن فرحة خواتك فيك ما هي بعادية وعمانك أهل الطيب والمحزمة المالية خوالف عصابة راس والروس عالية هجوسي تغنت بالقوافي على الألحاب وقمت تنقذ البيوت الحماس حفل التخرج حر نشمير في عشاء حفل عبد ما